ઉમા સર્વપુત્રુ કુલમાતા રૂપે સંસ્થિતામસ્ત જય ઉમ્યાજી સૌને નમસ્કાર સંત સુરા અને સમૃદ્ધિની ભૂમિ સૌરાષ્ટ્રના જામજોધપુર તાલુકામાં નાનકડું સિદ્ધસર ગામ છે જ્યાં વેણુ નદી તીર करमठ कड़वादार समुदाय कूड़देवी मजारों स्थित उमिया धाम छे। लाखो लोकोनी श्रद्धा मात्राधामूह ऊर्जा चेतनात्कर्ष न केन्द्र बिंदु रहू कूड़े प्रेरणा आशीर्वाद थी द्वारिकापुरी खाते द्वारिकाधीश दर्शने आता यात्रिकों सुखद निवास सुविधा युक्त समाज ना संकल्प जे वो संकल्प अने आ संकल्प थयो आ ने समाजना अने सेव को द्वारा वधावी लेवायो। शतेशू सौ म एक शूरवीर था हजारंडित हो दस हजार मा के कथाकार होता तो अनेकों के ना માતા પિતા પ્રત્યેના અપાર આદરના આવિર્ભાવૂપે આ અતિથિગૃહનું નામ શ્રીમતી લાભુબેન ડાયાભાઈ ઉકાણી ઉમા અતિથિગૃહ રાખવામાં આવ્યું છે આ સાથે જ अलग-अलग जेवाके, हॉल, रूम, माटे अनेक सहयोग छे। अजाराख एक रकमदान स्वीकारायाकर कृष्ण की राजधानी द्वारिकापुरी मी उमिया माता मंदिर सीदसर द्वारा सुविधा युक्त उमा अतिथिगृह नौ करोड़ भारत न पुराण प्रसिद्ध तीर्थ द्वारिका नो महिमा करता कहवायु અર્થાત સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં દ્વારામતી જેવું કોઈ પણ સ્થળ નથી અને દ્વારકાધીશ સમા કોઈ દેવ નથી આવા દ્વારિકા ધામમાં ગોમતીજીમાં સ્નાન નું પણ અનેરું મહત્વ છે હવે તો દ્વારિકાની નજીક સુદામા સેતુ અને સ્પંદો સલામતી સુવિધા સાથેનો ઉમા અતિથિગૃહ ઉપલબ્ધ છે આ અતિથિગૃહમાં ઉત્તમ નિવાસની સુચારુ સુવ્યવસ્થા અત્યંત વ્યાજબી દરે પ્રાપ્ત છે ઉમા અતિથિગૃહમાં 25 જેટલા મલ્ટીપર્પઝ હોલ પણ છે જેમાં વિવિધ પ્રસંગો યોજાય છે દેશ વિદેશ અને દેશભરમાં વિસ્તરેલા કડવા પાટીદાર સમાજના યાત્રિકો आ नियमित ले छे। तो आओ पधारो, सवने निमंत्रण छे। सुवर्ण नगरी, नगरी ज्यादा कृष्णना ज्यादा कृष्ण रुक्मणी नख्य संपूर्णता अनुभ करे ज्या कृष्ण सुदा मैत्री मेहक आप स्वागत छे।